أعوذ بالله السميع الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على اشرف خلق الله سيدنا وحبيبنا محمد عبد الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومواله سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم ينفهم سليمان فهمنا اللهم يعلم ادم علمنا الحمد لله الذي حفظ السنة المصطفوية بأهل الحديث والصلاة والسلام على سيدنا ولانا محمد المرسل بأصدق الكلام والحديث وعلى آله وأصحابه الذين أعزوا دينه الصحيح بسيرهم في نصرته السير الحديث وعلى التابعين لهم بإحسان وسائر المؤمنين في القديم والحديث أما بعد، فكما اتفقنا معكم أننا بعد أن نختم متن الخريدة البهية للإمام أبي البركات سيدي أحمد الدردير المالكي الأشعري رضي الله عنه وأرضاه أن نتدرس معكم ألفية الإمام الحافظ سيدي جلال الدين السيوطي رضي الله عنه وأرضاه في مصطلح الحديث. وكما جرت العادة قبل أن ندخل في الموضوع لابد أن نعرف من هو الإمام الحافظ جلال الدين السيوطي رضي الله عنه وأرضاه. هو الإمام الحافظ الحجة خاتمة الحفاظ سيد أبو الفضل جلال الدين عبد الرحمن بن كمال الدين أبي المناقب أبي بكر بن ناصر الدين محمد بن سابق الدين أبي بكر بن فخر الدين عثمان بن ناصر الدين محمد بن سيف الدين خضر بن نجم الدين أبي الصلاح أيوب بن ناصر الدين محمد بن الشيخ همام الدين الهمام الخضيري الأسيوطي ولد الحافظ السيوطي رحمه الله في القاهرة بعد المغرب ليلة الأحد غرت شهر رجب سنة تسعين وأربعين بعد المئة الثامنة هجرية الموافق لسنة 45 بعد المئة الرابعة بعد الألف رومية وعاش بالقاهرة وكان الحافظ جلال الدين السيوطي سليل أسرة اشتهرت بالعلم والتدين وكان أبوه من العلماء الصالحين ذوي المكانة العلمية الرفيعة التي جعلت بعض ابناء العلماء والوجهاء يتلقون العلم على يديه وقد توفي والد السيوطي رحمه الله وكان عمره ست سنوات يعني كان سيدي شلال الدين كان عمره ست سنوات فنشأ الطفل يتيما واتجه الى حفظ القران الكريم فاتم حفظه وهو دون الثامنه ثم حفظ بعد بعض الكتب في تلك السنة المبكرة مثل كتاب العمدة ومنهاج الفقه في فقه الشافعي والأصول وألفيت بن مالك في النحو فاتسعت مداركه وزادت معارفه وكان الحافظ السيوطي محل العناية والرعاية من عدد من العلماء من أصحاب ورفاق أبيه وتولى بعضهم امر الوصاية عليه ومنهم الكمال بن الهمام الحنفي يعني من رباه بعد ابيه الكمال كمال الدين بن الهمام الحنفي رحمة الله عليه احد كبار فقهاء عصره وتاثر به ايما تاثر يعني الحافظ السيوطي اول تاثره كان عن طريق وصيه وصي ابيه العلامه الحنفي سيدي كمال الدين بن الهمام. خاصه ان هذا العالم الجليل كان يبتعد عن السلاطين وارباب الدوله فامتاز واخذ منه هذه هذه الصفه ولو نظرنا في الطفوله المبكره للحافظ السيوطي فان نرى مدى الحرص الشديد على تعلق العلم منذ الايام الاولى فقد كان هناك وعي كبير باهميه العلم وقيمته وقيمته في عمل في في في في النشء وفي في التربيه وخاصه في تلقي العلوم ويوجه الولد نحو حفظ القران وحفظ المتون الدينيه كما هو معلوم قديما وحديثا وكما نرى مدى حرص الاباء على ان يدفعوا اولادهم على نحو العلوم والحافظ الصيوطي عاش في عصر كثر فيه العلماء الاعلام الذين نبغوا في علوم الدين على تعدد ميادينها، وتوفروا على علوم توفروا على علوم اللغه بمختلف فروعها، واسهموا في ميدان في ميدان التاليف رضي الله عنهم وارضاهم، فتاثر الامام الحافظ السيوطي رضي الله عنه بهذه النخبه الممتازه من كبار العلماء، فابتدا في طلب العلم سنه أربعة وستين بعد المئة الثامنة ودرس الهجرة ودرس الفقه والنحو والفراء يعني عمل المواريث ولم يمضى عامان حتى أجيز بتلريسي العربية بل وألف في السنة الأولى في سن أول في هذه السنة بعد سنتين بعد تعلمه ألف أول كتبه وهو في السن السابع عشر من عمره رضي الله عنه وأرضاه. فألف كتاب سماه شرح الاستعاذه والبسمنة فأثنى عليه شيخه عالم الدين ما مؤدرك من هو عالم الدين البرقيني فكتب عليه تقريضا ولازمه في الفقه أي أخذ عنه الفقه إلى أن مات فرضي الله عنه وأرضاه والحافظ السيوطي عرف بسيحة علمه وغزارة معرفته وهو يقول عن نفسه رزقته والله الحمد والحمد لله الحمد التبحر في سبعة علوم التفسير والحديث والفقه والنحو والمعاني يعني البلاغة والبيان وإضافة إلى أصول الفقه والجدل والتصريف والإنشاء والترسل والفرائض والقراءات والطب غير أنه لم يقترب من علمي الحساب والمنطق كما تعرفون أن الحافظ السيوطي كان يرى المنطق لأنه كان لا يرى حرمة تعلمه كما درسنا معكم. وعصر الإمام السيوطي 13 سلطانا مملوكيا. وكانت علاقته بهم متحفظة. وطابعها, وطابعها العام كان المقاطعة وإن كان ثمة لقاء بينه وبينهم فقد وضع نفسه في مكانته التي يستحقها وسلك معهم سلوك العلماء الأتقياء. فإذا لم يقع سلوكه منه وقع موقع الرضا قاطعهم وتجاهلهم وكان الأمراء والأغنياء يأتون إلى زيارته، انظر عزة هذا العالم الجليل، ويعرضون عليه الأموال النفيسة فيردها فيردها رضي الله عنه وأرضاه ولا يقبلها، وأهدى إليه الغوري خصيا ان عبدًا 1000 دينار فرد الألف وأخذ الخصي فأعتقه وجعله خادما في الحجرة النبوية الشريفة رضي الله عنه وأرضاه. وقال لقاصدي السلطان لا تعد تاتينا بهدية قط فان الله تعالى اغنانا عن مثل ذلك. وطلبه السلطان مرارا فلم يحضر اليه، والف في ذلك كتاب سماه ما وراء السلاطين، ما وراء الاساطين في عدم المجيء الى السلاطين. الف كلاف سماه ما وراء الاساطين في عدم المجيء الى السلاطين. وكان رضي الله عنه وارضاه منهجه التعليمي او العلمي كان منهج السيوطي في في الجلوس المشايخ وهو انه يختار شيخا واحدا فقط يجلس اليه فاذا ما توفي انتقل الى غيره وكان عمدة عمدة شيوخه الامام العلم محيي الدين الكافيجي الذي لازمه السيوطي عشرة سنه كامله واخذ عنه اغلب علمه في التفسير والاصول والعربيه والبلاغه وغيرها وأطلق عليه لقب أستاذ الوجود ومن شيوخه أيضا شرف الدين المناوي وأخذ عنه القرآن والفقه وغيرها وتقي الدين الشبلي وأخذ عنه الحديث أربع سنين وأخذ العلم عن شيخه الحنفية الأقصرائي والعز الحنبلي والمرزباني والإمام الحافظ الدين المحلي وتقي الدين الشمني وعلم الدين البلقيني وغيرهم ولم يقتصر السيوطي على الشيوخ من العلماء الرجال بل كان له شيوخ من النساء اللائي بلغن الغايه في العلم منهم العالمة السيدة آسيا بنت هجار الله بن صالح الطبري وكذلك كمالية بنت عبد الله ابن الاصفهاني بن محمد بنت محمد الاصفهاني وكذلك العالمة أم هانئ بنت الحافظ تقي الدين محمد بن محمد بن فهد المكي والعالم خديجة بنت فارج الزيلعي وغيرهن أما تلامذته رضي الله عنه أرضى فهم كثر يعدون بالآلاف وأبرزهم شمس الدين الداودي صاحب كتاب طبقات المفسرين الذي كتبه بمساعد شيخه السيوطي وكذلك الإمام شمس الدين بطولون صاحب كتاب مفاكهة الخلان والعلامة شمس الدين الشامي صاحب كتاب السيرة الشامية والعلامة بن إياس صاحب كتاب بدائع الظهور وغيرهم أما مؤلفاته فقد زادت مؤلفاته على 300 كتاب ورسالة بل وعد له بروك واحصى وأحصله حاجي خليفة في كتابه كشف الظنون حوالي وسبعين مؤلفا إلى ستمائة مؤلف يعني وصلت المصنفات لحاف الصيود إلى 600 مصنف من مؤلفاته الألفية بين يدينا وله كتاب في علوم القرآن الإتقان في علوم القرآن والإكليل في استباط التنزيل وشبهة القرآن تشابه القرآن ومفاتيح الغيب في التفسير وكتاب طبقات المفسرين والألفية في القراءات العشر وله التحبير في علوم التفسير وله كتاب الناسخ والمنسوخ في في في القرآن وله التفسير المسند المسمى بترجمان القرآن وله الدر المنثور في التفسير بالمأثور إلى غير ذلك أما الحديث وعلومه فكان السيوطي يحفظ مئة أي الف حديث الحافظ السيوطي كان يحفظ مئة ألف حديث بأسانيدها كما روى هو عن نفسه وكان مغرما بجمع الحديث واستقصائه لذلك الف عشرات الكتب في هذا المجال في علم الحديث روايه ودرايه يشتمل الواحد منها على بضعه اجزاء في احيان اخرى لا يزيد على بضع بعض بضع صفحات من كتبه اسعاف المبطأ في الرجال الموطأ وكتاب تنوير الحوالك في شرح موطأ الامام مالك وكتاب جمع الجوامع وكتاب الدر المنثور في الاحاديث المشتهره الدرر المنتثره في الاحاديث المشتهره وكتاب المنتقى من شعب الايمان للامام الحافظ البيهقي وكتاب اسماء المدلسين وكتاب اداب الفتية وكتاب طبقات الحفاظ وغير ذلك والفيه الصيوط وغيرها اما في الفقه فقد الف كتبا كثيره كذلك في الفقه واصوله من الأشبه والنظائر في الفقه الامام الشافعي الحاوي في الفتاوي والجامع في الفرائض وكتاب تشريف الأسماع بمسائل الإجماع وألف كذلك في اللغة العربية ومنها المزهر في اللغة ومنها الأشباه والنظائر في اللغة العربية وكتاب الاقتراح في النحو وكتاب التوشيح على التوضيح وكتاب المهذب في مورده في القرآن من المعرب وكتاب البهجة المرضية في شرح ألفيت بن مالك وكذلك ألف في في البديع له كتاب عقود الجمان في علم المعاني والبيان والجمع والتفريق في شرح النظم البديع وكتاب فتح الجليل للعبد الذليل وألف في التاريخ في الطبقات وفي التراجم ألف أكثر من خمسة وخمسين كتاب ورسالة يأتي في مقدمتها حسن محاضرة في أخبار مصر والقاهرة وتاريخ الخلفاء وكتاب الشماريخ في علم التاريخ وكتاب تاريخ الملك الأشرف قيتباي والإصابة في معرفة الصحابة في طبقات الصحابة وبغية الوعاد في طبقات النحات ونظم العقيان في أعيان الأعيان وكتاب در الصحابة في من دخل مصر من الصحابة وكتاب طبقات الأصليين غيرها من الكتب منها في في بعض الأمور الطريفة كمنها في الكنافة والقطائف والرحمة في الطب والحكمة الفارق بين المؤلف والسارق وكتاب الفتاش على القشاش ومنها الرد على من أخذ أخلد إلى الأرض وجهل أن الاجتهاد في كل عصر فرض إلى غيرها رضي الله عنه وأرضاه كذلك كما قلنا أن السيوطي رضي الله عنه وأرضاه يعد من كبار العلماء حتى أن عده بعضهم مجددي قرنه وقال عنه تلميذه الإمام الداودي رضي الله عنه وأرضاه قال وكان أعلم أهل زمانه بعلم الحديث وفنونه رجالاً وغريبة ومتناً وسنداً واستنباطاً للأحكام منه وأخبر عن نفسه أنه يحفظ مئة ألف حديث فقال قال ولو وجدت أكثر لحفظته يعني يقول الحافظ السيوطي أنا أحفظ مئتي ألف حديث ولو أجد أكثر من هذا لأحفظ لكن لم أجد أكثر من هذا قال ولعله لا يجد على الأرض الآن أكثر من ذلك وقال عنه تلميذه سيد عبد القادر محمد الشاذلي قال الأستاذ الجليل الكبير الذي لا تكاد الأعصار تسمح له بنظير شيخ الإسلام وارث علوم الأنبياء عليهم السلام فريد ظهره ووحيد عصره مميت البدعة ومحيي السنة العلامة البحر الفهامة مفتي الأنام وحسنة الليالي والأيام وجامع أشتات الفضائل والفنون وأوحد علماء الدين إمام المرشدين قامع المبتدعة والملحدين سلطان العلماء ولسان المتكلمين إمام المحدثين في وقته وزمانه وقال عنه تلميذه المؤرخ البحاثة بن اياس قال كثير الاطلاع يقول كان شيخنا الحافظ حافظ السيوطي كثير الاطلاع كان نادرة في عصره بقية السلف وعمدة الخلف بلغت عدة مصنفاته نحو من 600 تأليف وكان في درجة المجتهدين في العلم والعمل وقال عنه ابن عماد ابن العماد الحنبلي رحمة الله عليه المسند المحقق المدقق صاحب المؤلفات الفائقه النافعه ثم مرض رضي الله عنه أرضاه وتوفي أه أه أه تمرض رضي الله بورم شديد في ذراعه اليسرى فمكث سبعه ايام وتوفي رحمه الله في سحر ليله الجمعه 19 من شهر جماده الاولى عام 11 أه أه بعد المئه التاسعه الموافق لخمسة بعد المئة، الخمسة بعد الألف ميلادي أو ورومي في منزله بروث مقياس وقد استكمل من العمر 61 سنة وعشرة أشهر وثمانية أيام وثمانية ااا 18 يوما. ونقل عنه أنه قرأ عند احتضاره، يعني وهو يحتضر كان قرأ سورة ياسين وصلى عليه بجامع الأبارق بالروضة عقب صلاة الجمعة صلي عليه مره ثانيه خلائق لا يحصون وكان له مشهد عظيم وكان يقول تلميذه الشاذلي رحمه الله عليه لم يصل احد الى تابوته من كثه ازدحام الناس ودفن بحوش خارج باب القرافه في مصر في كما صلي عليه غائبا يصلي عليه صلاه الغائب في اكثر من العواصم الاسلاميه فصلي عليه بدمشق في الجامع الاموي يوم الجمعه ثامن رجب من السنه المذكوره رحمه الله عليه. فهو رحمه الله عليه الف هذه الالفيه في علم مصطلح الحديث. والفيه السيوطي سميت الفيه كما تعرفون لانها فيها 1000 بيت وهي مقاربه لان فيها 494 بيت يعني هي مقاربه للالف. 94 بعد المئة تسعة، 9494 بيت. يقول بسم الله الرحمن الرحيم. اي ابدا نظمي هذا اقتداء بفعل النبي صلى الله عليه واله وسلم، فقد كان يفتتح كتبه ببسم الله ابي البسمله. و على ما يبدو هو سنة الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. فالكتاب الذي بعث به سيدنا سليمان إلى بلقيس قال كان أوله أنه من سليمان وأنه بسم الله الرحمن الرحيم. وقد روى الإمام الحاكم أبو عبد الله النسابوري في مستدركه وقال صحيح الإسناد ووفقه الذهبي من طريق سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن سيدنا عثمان بن عفان سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن بسم الله الرحمن الرحيم فقال هو اسم من أسماء الله وما بينه وبين اسم الله الأكبر إلا كما ما بين سواد العين وبياضها من القرب ثم قال وبه ثقتي أي أستمد عوني من الله سبحانه وتعالى ثم قال في البيت الأول لله حمدي وإليه أستند وما ينوب فعليه أعتمد لله حمدي أي احمد الله سبحانه وتعالى أي ان الحافظ السيوطي رحمه الله ابتدأ ألفيته بالثناء على الله سبحانه وتعالى ولم يبداها ألفيته بالبسمه بل جعلها خارجها كأنه يذهب إلى مذهب إمامنا مالك في كون البسملة ليست آية من سورة الفاتحة مع أنه شافعي, مع أنه شافعي. آه وقال الإمام النووي إن الحمد اللغوي هو الوصف بفضيلة على فضيلة على جهة التعظيم باللسان هذا الحمد بمعنى اللغة أما من حيث العرف فهو يشعر بتعظيم المنعم لكونه منعما. وقوله لله حمدي. أي الحمد القولي ان يقول باللسان الحمد لله، حمد اللسان وثناؤه على الحق بما اثنى به على نفسه، اللسان انبيائه ورسله. وكذلك هناك نوع اخر من الحمد هو الحمد الفعلي، هو الاتيان بالاعمال البدنيه. ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى ثم قال واليه استند اي اعتمد واستند واتكل عليه وفوض امور اليه وما ينوب فعليه اعتمد وما يقع لي من النوائب فاعتمادي عليه ومرجعي اليه سبحانه وتعالى ثم قال على ثم على نبيه محمد خير صلاه وسلام سرمدي ثم على نبيه محمدي هذه فيها رواية أخرى بالنصب ثم على نبيه محمدي خير صلاة وسلام صرمادي هنا خير هنا إذا كان أخذنا بهذه المشهورة في الفية خير صلاة بالرفع يعني على الابتداء إذا نصبناها قرأناها بالنصب ثم على نبيه محمدي خير صلاة فهو النصب على النيابة على المفعول المطلق كما ورد في بعض النسخ ثم على نبيه اي سيدنا محمد صلى الله عليه واله وسلم محمد محمد افعاله في الارض والسماء خير صلاه خير صلاه لان الله سبحانه وتعالى امرنا بالصلاه عليه قال تعالى ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ولا شك أن صلاة الله سبحانه وتعالى باقية إلى يوم القيامة صلاة وس... خير صلاة وسلام سرمدي أي باقية إلى يوم القيامة ثم قال وهذه ألفية تحكي الدرر منظومة ضمنتها عن الأثر وهذه ألفية كما قلنا هي مقاربة للألف والعرب يذكرون العدد كاملا إذا كان مقاربا له ها؟ أه؟ فهي فيها 494 وأربعة وتسعين بيت، اربعة، وأربعة وتسعين بيت، يعني مقاربة تبقى 6 أبيات للألف، ولكن تسمى ألفية، ها، أه؟ تجاوزت الألف بأبيات أو قاربت الألف تسمى ألفية، ألفية أيما تحكي الدرر، <تصفيق> الدرر جمع درة وهي ال- يعني الياقوتة، يعني مع صغر حجمها إلا أنها كبيرة في المعاني، منظومة كذلك أتيتهم ب-ب-بالنظم الشعر. ضمنتها علم الأثر علم المصطلح الحديث. ثم قال فائقة ألفية العراقي في الجمع والإيجاز والتيساق. نعم. لأنه الذي سبق الصيuti في تكوين أو في تأليف ألفية في علم المصطلح الإمام الحافظ زين العراقي. يقول فائقة ألفية العراقي يخص به الإمام الحافظ العراقي رحمه الله عليه. وهو سيد عبد الرحمن بن حسين بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن إبراهيم زين الدين أبو الفضل الكردي الرازاني الأصل المهراني المصري الشافعي ولد بمنشية المهراني في عشر جمادة الأولى سنة 25 و725 هجرية وكان أبوه رضي الله عليه يحضره لمجالس الحديث في صباه وقد حفظ القران وهو ابن ثمانين وكتاب التنبيه واكثر الحاوي وحفظ الالمان بدقيق العيد وكان ربما حفظ منه في اليوم 400 سطر كان نابغه في الحفظ رضي الله عنه الى غير ذلك من المحافظ ولزم الشيوخ في الدرايه في علم الدرايه فكان اول شيء اشتغل به القراءات ثم نظر في الفقه واصوله واثناء اثناء ذلك اقبل على علم الحديث باشاره من شيخه العزم عبد السلام العزم الجماعه أه العز بن جماعه أه فانه قال له هو قد القى راه متوغلا في القراءات انه علم كثير التعب قليل الجدوى وانت متوقد الذهن فاصرف همتك الى الحديث يعني العز بن جماعه والذي اشار الى زين الدين العراقي صاحب الألفية الى ان يقبل على علم الحديث وخاصه لما راى فيه أه توقد ذهنه فقال ولما انت متوقد الذهن فاصرف همتك الى الحديث فكان حافظنا رضي الله عنه وأرضاه والف في علم الحديث كتبا كثيرة منها ألفيته فهنا يقول حافظ الصيوطي ماذا هو ألف ألفية ماذا وجود ألفين ماذا تؤلف ألفية أخرى فقال هنا ذكر السبب قال فائقة فهي فائقة ألفية العراقي فهي تفوقه في الجمع فهي أجمع لما قد غفل عنه الحافظ العراقي رحمة الله عليه وكذلك هي مختصرة والعراقي أطال في بعض المباحث تحتاج إلى اختصار في الجمع والإيجاز والاتساق وزيد الأفكار التي ذكرتها مباحث ذكرتها مترابطة مترابطة ثم قال والله يجزي سابغ الإحسان لي وله الذي والإيدوي الإيماني مع أنه ذكر شكر ألفيته مع ذلك قال والله يجزي سابغ الإحسان الله سبحانه وتعالى يزي سابق الإحسان بإحسانه لي وله لي وله ولذو الإيمان يجزيه الله عن عنك خير الجزاء بهذا العلم وتأبيد أليفه لألفيته وقد سفدت منها كثيرا ثم قال حد الحديث وأقسامه ثم قال علم الحديث ذو قوانين تحد يضرى بها أحوال متن وسند قال يعني اعلم ان علم الحديث ينقسم الى قسمين وهو علم الحديث الخاص بالدرايه، يسمى علم الحديث دراية وهو لا يتبادر اليه الذهن عند الاطلاق، يكون علم الحديث يصرف مباشره الى علم الدرايه. وحلم الحديث المسمى بالروايه هو علم الحديث بالروايه، وهنا ذكر تعريف علم الحديث، قال علم الحديث ذو قوانين تحد. قال ذو قوانين تحد يدرى بها احوال متن وسند وهو نفس التعريف الذي عرفه به الشيخ عز الدين بن جماعه، عز الدين بن جماعه كما قلنا هو شيخ الامام العراقي فقد حده بقوله علم بقوانين يعرف بها احوال السند والمتن. اذا علم الحديث درايه نعرف بها القوانين والقواعد والاصول التي يعرف بها السند والمتن وكما عرف او كما قال الحافظ ابن حجر العسقلاني اولى التعريف له ان يقال معرفه القواعد والمعرفه بحال الراوي والمروي بحال الراوي اي تعديلا وتجريحا ومتنا وكذلك من حيث السند والمروي والمروي اي ما, ما نقصد به المروي سوى السند نفسه او المتن و ثم قال يدرى بها احوال احوال متن وسند وان كان هنا أه... لابد ان نقف وقفه لما قال أه... سب قول حافظ اولى التعاريف لماذا قال اولى التعاريف هذا التعريف اي ان في قولهم يعرف باحوال السند لان اخراج معرفه حال الراوي وهذه المعرفه داخله في مسمى علم الحديث الخاص بالدرايه إذ معرفة حال السند لا يعني معرفة حال الروات، بالضبط. يمكن تقول معرفة السند السند قد تعرف السند ولكن لا تجهل الروات. فالموض بحال السند معرفة من حيث الاتصال والانقطاع والتعليق والإعضاء والإرسال وغير ذلك. أما حال الروات فالمراد منه منه معرفة الروات جرحاً وتعديلًا. يعني كأن التعريف الذي ذكره الحافظ بن حجر كان تعقب على هذا التعريف كأنه قال بأنه ليس جامعا يشترط في التعاريف في الحدود ان تكون جامعه كما مانعه كما قلنا نعم وقد أطلب ابو الاكفاني في تعريف هذا العلم فقال هو علم يعرف منه حقيقه الروايه وشروطها وانواعها واحكامها وحال الرواه وشروطهم واصناف المرويات وما يتعلق بها هنا لما قال حقيقه الروايه قال حقيقة الرواية يعني حق الرواية أن نقل السنن نحوها ويسند ذلك إلى من عزي إليه بالتحديث أو إخبار أو غير ذلك هل أخذه سماعا أخذه مكاتبة أخذه وصية أخذه إجادة شرطها تحمل راويها لما يرويه بنوع نوع التحمل أنواعها أي اتصالا وانقطاعا ونحوها أحكامها هي مقبولة أم مردودة؟ القبول والرد، حال الرواة إحدارة وتجريحا. لما قال شروطه شروطهم أي شروط شروطهم في التحمل والأداء. وقال أصناف المرويات أي المصنفات والمسانيد والمعاجم والأزاة وغيرها أين أحاديث وآثار وغيرها. آه ثم قال رحمة الله عليه فذلك الموضوع والمقصود أن يعرف المقبول والمردود. اي علم الحديث دراية، اذا إذن هذا التأليف انا ألفته في علم الحديث دراية. موضوعه فذلك الموضوع والمقصود. اي موضوع علم الحديث الخاص بالدراية ان يعرف المقبول والمردود، لانه بمعرفة احوال السند والمتن وغايته معرفة الصحيح من غيره. اي ان نعرف الحديث المقبول من الحديث المردود. ثم قال والسند الإخبار عن طريقه متن كالإسناد لدى فريقي هنا عرف لنا ما المقصود بالسند السند في اللغة هو ما ارتفع وعلى من سفح الجبل سند هو ما على وارتفع من سفح جبل ويأتي فيها بمعنى معتمد السند هو الذي يعتمد عليه اما في الاصطلاح اي في اصطلاح علماء الحديث درايه اي باصطلاح المحدثين هو الاخبار عن طريق المتن السند هو الاخبار عن طريق المتن هو والطريق الموصل إلى،, الى الى المتن ومعنى قوله والسند الاخبار عن طريق متن كالإسناد لدى فريقي معنى قولك الاسنادي اي ان المحدثين مختلفون في ماهيه الاسناد هو كالسند الاسناد هو نفسه السند او الاسناد هو أسند يسند اسنادا مصدر من أسند قولاني القول الاول انهما متغايران اي من علماء الحديث من قال ان السند له معنى والاسناد له معنى فالسند هو الاخبار عن طريق المتن إذا سلسلة الرجال الموصلة أي لم تسمى سند. أما الإسناد فهو آه فهو عزو الحديث إلى آخر إلى قائله. أسند آه لو يأتي بحديث تقول أسند. فيأتي لك بإسناد أي يعزوه إلى قائله. هذا المقصود. إذا الإسناد له معنى بمعنى العزو إلى القائل. هذا على قول من قال بالفرق بين السند والاسناد وقول ثاني انهما متفقان قال الشيخ والسند الاخبار عن طريق متنين كان لدى فريق اي فريق من العلماء عندهم ان السند بمعنى الاسناد السند بمعنى الاسناد وهذا القول الثاني انهما متفقان اي ان الإس... الاسناده بمعنى السند وهما الإخبار عن طريق المتن. وقال الإمام الطيب رحمة الله عليه وهم متقارباني. وهما متقاربان. وهما متقاربان، السند والإسناد متقاربان، إلى في معنى اعتماد الحفاظ في صحة الحديث وضعفه عليهما. لأن إذا قلنا هو الطريق الموصل، فالحفاظ كيف أعرف صحة الحديث من ضعفه؟ أعرفه بالطريق، بعض سيرة الرجال. فبالطريق نعرف هل الطريق هذا منقطع أو معضل أو مسند أو مرسل. أه؟ ثم ندرس سلسله الرجال والرواه فننظر هل هم عدو لا يسبه عدو هل وثبت اللقي بينهم وغير ذلك اذا قلت اسند بمعنى عزا كذلك بالعزوي الى القائل يعرف الحديث صحه وضعفة قال الطيب قالوا هما متقاربان ثم قال في البيت التاسع والمتن ما انتهى اليه السند من الكلام والحديث قيد آه هنا عرف لنا بعد ان عرف لنا السند وهو آه قال الشيخ هو الاخبار عن طريق المتن ها آه آه او الاخبار عن طريق المتن أو الطريق الموصل إلى المتن قال ما هو المتن؟ المتن ما انتهى اليه السند اذا المتن في اللغه العربيه هو شق جلده بيضه الكبش واستخراجها يقول متن المتن هو شق جلده بيضه الكبش واستخراجها وهو ايضا ما صلب وارتفع ما صلب وارتفع من الارض يسمى متنا. فالاصطلاح ما ينتهي اليه غايه السند من الكلام. ما انتهى اليه السند من غايه الكلام يسمى متنا. وهذا معنى قوله والمتن ما اليه السند من الكلام. والمتن ما اليه السند من الكلام والحديث قياد. يعني الان عرف لنا السند وعرفنا المتن للمتن انتهى إليه السند من الكلام ثم قال الآن يعرف لنا الحديث والحديث قياد بما أضيف للنبي قولا أو فعلا وتقريرا ونحوها حكوا الحديث في اللغة هو ضد القديم شيء حديث ضد القديم وقد استعمل في قليل الخاء الخباري وكثيره لأنه يحدث يحدث شيئا فشيئا اسمه اسم الحديث تكلم بحديث لأن الحديث يكون جديد يأتي بكلمة مكلمة كلمة فيربط كلام جديد مع جديد نعم وقال الحافظ السيوطي في كتاب تدريب الراوي قال وقال شيخ الاسلام ابن حجر العسقلاني في شرح البخاري المراد بالحديث في عرف الشرع هو يضاف إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكأنه أريد به مقابلة القرآن لأنه قديم. آه. وقال الطيبي: الحديث أعم أن يكون قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم والصحابي والتابعي وفعلهم وتقريرهم. وقال الحافظ بن حجر رحمة الله عليه في وجهة النظر: الخبر عند علماء الفن، علماء الحديث، مرادف للح للحديث. الخبر هو مرادف فيطلقان على المرفوع وعلى الموقوف وعلى المقطوع. وقيل الحديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث ذا قلنا جاء امرض في الحديث هذا ما جاء عن النبي صلى الله عليه واله وسلم والخبر ما جاء عن غيره هناك مقال من, من العلماء هذا كان اتى به بصيغه التمريض ومن ثم قيل من يشتغل بالسنه محدث ولم يشتغل بالتواريخ يسمى أخباري نعم يسمى الأخبار وقال بعض العلماء بينهم عموم وخصوص مطلق فكل حديث خبر وليس وليس العكس وليس كل خبر حديث كل خبر لكن ليس كل خبرين خبرين حديث وقيل لا يطلق الحديث على غير المرفوع الا بشرط التقييد لذلك آه قال الشيخ بما اضيف للنبي قولا او فعلا وتقول نحوها ونحوها ونحوا وقيل لا يختص لا يختص بالمرفوع بل جاء الموقوف والمقطوع هناك اقوال عند العلماء ان الحديث يدخل فيه الموقوف ما اضيف الى الصحابي والمقطوع ما اضيف للتابعي فهو على هذا مرادف الخبر وشهر شمول هذين الاثر وها وشهروا شمول هذين الاثر اذا قلنا كما جاء في الاثر آه يدخل فيه الخبر ويدخل فيه الحديث فهو على مرادف على هذا مرادف الخبر هناك من قال انه مرادف آه للخبر وكما قلنا هناك من قال يطلق الحديث على غير المرفوع الا بشرط التقييد وقد أشار الناظم بقوله وشهروا شمول هذين الآثار، أي أن المحدثين رضي الله عنهم ورحمة الله عليهم يسمون المرفوعة والموقوفة بالآثر ما أضيف للنبي صلى الله عليه وسلم وما أضيف للصحابي الموقوف يسمونه آثار، ولذلك سمي المحدث أثاريا بالنسبة إلى الآثار. واما فقهاء خراسان يسمون الموقوف بالاثر والمرفوع بالخبر شوف هل خاص يعني فقهاء خراسان يسمون الموقوف موضيفه للصحابه اثر وما اضيف للنبي عليه الصلاه والسلام يسمونه ها خبر هذا معنى قوله والحديث يقيد بما اضيف للنبي قولا او فعلا وتقرينا ونحوها حكوا وقيل لا يختص بالمرفوع، بل جاء للموقوف والمقطوع، فهو على هذا مرادف الخبر، وشهروا شمول هذين الاثار، ثم قال والبيت الثالث عشر، والاكثرون قسموا هذه السنن الى صحيح وضعيف وحسن. نعم، اكثر المحدثين قسموا هذه السنه الى صحيح وضعيف وحسن كما قال الامام الخطاب في معالم السنن. وتبعه على ذلك الامام ابو عمرو الصلاح كما ذكرنا معكم المقدمه عن الحديث انه ينقسم عند اهله على ثلاث اقسام صحيح حسن ضعيف فجعل القسمه ثلاثيه وكان حق ان تكون ثنائيه صحيح وضعيف وسبب هذه القسمه هو ان الحديث اما مقبول او مردود بمعنى والمقبول اما ان يشتمل على عن صفات القبول اعلاها او لا والاول الصحيح أعلى صفات القبول يسمى صحيح. وإذا كان من أدنى صفات القبول يسمى حسن، والمردود هذا لا يحتاج إلى تقسيم، لأنه لا ترجيح بين أفراده. واعترض على عدم تقسيم المردود بأن مراتبه أيضاً متفاوتة. هناك ضعيف وضعيف الضعف وهكذا. ومنه ما يصلح للاعتبار قد يستعمل يتقوى والاعتبار يعني المتابعات والشواهد. ومنهما لا يصلح فكان ينبغي الاهتمام بتمييز الاول على الثاني نعم وقد اجيب عن هذا بان الصالح الاعتبار داخل في قسم المقبول هذا الذي كان ضعيفا ثم بالشواهد والمتبعات تقوى الى حسن لغيره هذا يصبح هذا من قسم الحسن لغيره وهو مقبول مقبول وان نظر الى اليه باعتبار ذاته فهو اعلى مراتب الضعيف وقد تفاوت مراتب الصحيح ايضا نعم فقد ننبه إلى أن الحافظ ابن الكثير يقول: هذا التقسيم إن كان بالنسبة ما في نفس الأمر، فليس إلا صحيح وكذب. أو إلى اصطلاح المحدثين فهو ينقسم عندهم إلى أكثر من ذلك، نعم. وقال الحافظ السيوطي في في في التدريب، قال: وجوابه أن المراد الثاني، والكل راجع إلى هذه الثلاثة. المراد الثاني، أي أن اكثر المحدثين قسموا الحادث السنن الى صحيح وضعيف وحسن، فقال والاكثرون قسموا قسموا هذه السنن الى صحيح وضعيف وحسن. هذا والله اعلم صلى الله وسلم وبارك وتكرم على سيدنا لانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا اليك. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وبارك الله فيكم جميعا.